Tímastjórnun og fundarstjórnun er mjög stór þáttur í mínu starfi í Nóa. Mér langaði að efla mig í tímastjórnun og fundarstjórnun og þessna valdi ég þessa línu og hérna mér fannst þetta alveg 100% koma með fullt að góðan punktum að randi